تكون ببطرات مسلسل برج الغراب تكون من عائلة فنية اميسي مرغاني من عائلات مرغاني من هذا السبع من عائلات فريتوك